розкажіть по мірі того що нам цивільним зокрема можна знати про оперативну ситуацію на вашому напрямку розуміємо що вона ескалується з боку ворога про те чи є у них якісь успіхи і чи вдається нам відповідно ну так би мовити підрізати їм крильця і ініціативність їхню в районі оборони нашого батальйону тримають постійні бої і обстріли Штурми відбуваються постійно. У нас постійно, знаєте, в інформаційному просторі лунає, що от активізація. От вже підуть завтра, післязавтра. Ми до цього всього скептично так ставимося, тому що постійні атаки на наші позиції, постійні обстріли танку з міномету. Ну і використовується вся інша е, дальня артилерія, в тому числі і е, великі ракети, які... Луплять по лиману по самому шпіночці, от і зокрема, було приблизно десь через день тривають такі піші атаки малими групами. Також бувало таке, що три атаки в день було відбито нашими бійцями. Були також і нічні штурми наших позицій, дуже такі тяжкі. Але позиції були втримані і штурми були відбиті з великими втратами для ворога. Ворог використовує також і новітні різні засоби війни, проводить активну аеророзвідку з допомогою орланів, комплексів бутила типу зала і багатьох інших. Також тут використовуються шахеди, були випадки, коли ворог втіли по населених пунктах саме шахедами, саме населених пунктах, які знаходяться в нашому районі оборони в тому числі. Але працюємо, працюємо далі, воюємо, виконуємо свою роботу. Звісно, складно, звісно, десь, десь моральна, втома, фізична. Але нам нема куди відступати. У нас, знаєте, є таке гасло Карпатської січки, в складі якої воюють багато. Свободівці, легіону свободи, ми відступаємо тільки вперед. Нам нема куди відступати. Нам потрібно тримати наші позиції і відступаємо тільки вперед. Так як на Харківщині відступили до Ізюма, потім Балаклі, Лиман, і зараз ми от тримаємо позиції вже в районі Кремінної ближче до криміної і сподіваємося що рано чи пізно віримо в це і впевнені в цьому вийдемо на uh -huh. кордони України пане Руслане скажіть будь ласка ви зауважили що ворог дуже активний в контексті БПЛА і по розвідці зокрема в заданому напрямку як у нас з цим чи всього вистачає розуміємо що Україна в принципі спроможна і, власне, виготовляти і забезпечити е з закордонними, скажімо так, девайсами, е дякуючи волонтерському руху, е закрити ці потреби сил оборони на вашому напрямку, зокрема. Але чи достатньо того, що є зараз у вашому оціоналі? Ну, якщо говорити про волонтерське забезпечення, це реально от? Е Хотілося б, щоб працювала система, щоб все забезпечувала держава. І держава, насправді, дуже старається. Тобто елементарні потреби у нас там є. А в плані дійсно зброї, в плані розвідки волонтери повністю забезпечують дронами типу Мавік-3. Це машина, яка робить найбільшу роботу і основна ці втрати, і наші, і з боку противника, вони йдуть якраз під коригування цього дрону і е, танки, мінометні обстріли, от і з е, цими дронами активно працюємо з волонтерськими організаціями, з фондами, і на даний момент потреба забезпечена. Хоча вони втрачаються постійно, це розхідний матеріал. Е, щоб розуміли волонтери, коли якийсь батальйон просить там три чи п'ять дронів, ну насправді. Мінімум раз в тиждень дрон втрачається такого плану. Це і дія ребів, і стрілкової зброї, ну і майстерні, звісно, оператора багато чинників, тому таких дронів треба дуже багато, і ці дрони саме мають три виконують найбільшу роботу, якщо говорити про лінію зіткнення. Що стосується дронів оперативно-тактичного рівня, то ну Тих вражень, які які особисто в мене є, то ну є велика потреба в них. Це такі дрони, як Велека Фурія. Там більші дрони, які літають на відстані там сотні кілометрів, і можуть зможуть дати набагато більше розвідданих не тільки по лінії зіткнення там в районі 5 кілометрів, а набагато глибше, там де є скупчення ворога там де можна вдарити і знищити велику кількість ворога та його техніки. От саме такі дрони е, Україні потрібні, потрібно знаходити кошти на їх закупівлю, виготовлення. І е, щоб ці дрони м, зберігали життя е, БПЛА, оці великі, які можуть літати е, далі щоб ці дрони зберегли життя наших хлопців і е, дані, які вони дають, е, давали змогу знищувати ворога в тилу, а не тільки на лінії зіткнення. Засоби радіоелектронної боротьби у ворога і у нас. Наскільки насичення лінії зіткнення зараз потужне ними? Ну, не є спеціалістом дуже в цій сфері, але, скільки я знаю, то... Ну, Активно не вони не... приземляють наші БПЛА? Чи може ми активніше це робимо? Ну так активніше, активніше ворог приземляє. Тобто, у них дуже потужні реби, дуже ну серйозна техніка. Насправді не потрібно недооцінювати. Тобто більшість грошей вони вкрали, ті, які виділяли на оборону, і це ми зрозуміли ще за перші три дні війни. Коли хотіли взяти орки Україну за три дні, зараз уже річниця рік цього протистояння. З орками триває, наша армія героїчно тримається, хоч і не все втрати, От. але їхня техніка, вона також дуже серйозна, її треба враховувати, вивчати і е, боротися з нею, е, також повинні наші спеціалісти розробляти е, і закуповувати для, наш, для наших батальйонів таку таку техніку зокрема і у наших хлопців є велика потреба в цих засобах але ну вартість цих засобів вона ну, дуже значна поки що ми не можемо собі це дозволити на останок пане Руслане як би ви оцінили можливо рівень злагодженості і керованості, так, угрупування, до прикладу, на вашому напрямку. Ми, не роз... Ми, звичайно, розуміємо, що різні підрозділи і загалом різні люди представляють те чи інше групування на заданому напрямку, але військові аналітики і журналісти, ну, наприклад, Юрій Бутусу, звертали увагу, що це така історія, в якій... По, постійно потрібно покращувати і прокачувати скіли, я не знаю, як це можна сказати. Тобто керованість, злагодженість, коли е, кожна частина розуміє, як працює єдиний механізм, і все це відбувається дуже гармонійно. Як у нас із цим зараз, от за вашими оцінками? Ну, насправді, щоб ви розуміли, наш е, підрозділ квітня місяця, як тільки заїхала на Ізюмський напрямок, не проходив жодних злагоджень, тренувань і е, е, е, якихось навчань. Тобто, все, що ми навчились. Ми навчились в бою в окопах е, один одного, підтягували, вивчали. Може, це і неправильно, але ми розуміємо, що ми не можемо е, просто піти в позиції там, бо нам треба там повчитися. Часу на це дійсно мало. Звісно, було би правильно, щоби. Людей, які заступають на військову службу, проходили принаймні якісь місячні курси військової покупки і не боялися, і приступали до військових дій. Але всі повинні розуміти, що військові тримаються, ну, багато з тих, хто вміли воювати, хотіли. Їх вже немає, вони втомлені і е, потрібна дійсно заміна, тому тут варто звернутися до чоловіків. Е, зараз є дійсно історичний момент, Україна рік протримала. Ну, потрібно кинути все і стати частиною цієї історії. Е, потрібно ставати до лав ЗСУ, угу. це може бути і в Тут потрібні також айтішники, механіки, є багато військових спеціальностей, які формують цей організм українського війська, яке несе цю тяжку оборону. І потрібно дійсно долучатися, не боятися. Всім страшно, але цей страх можна подолати, коли ти розумієш, що за твоєю спиною твої діти, твої сім'ї і вся Україна, і нам дійсно нема куди відступати, потрібно далі боротися і перемагати. На нашому секторі все добре, злагодження наших підрозділів з іншими працює добре, є взаємодія родів військ, артилерії, аеророзвідки і механізованих частин. Все це працює як злагоджений, якісний механізм. І це дає нам, це дає нам те, що Наші втрати немірно менші ніж втрати ворога, і рано чи пізно перемелені їх всіх.